Universitetet i Agder er stolt av å kunne tilby Norges første 5 master i barnevern. Målet med dette studie er at du kan utdanne deg til å bli en reflektert, kritisk og etisk bevisst barnevernsarbeider som er faglig stark og i stand til å gi god og virksom hjälp til barn, unge og deres familie. Barnevern är ett komplext arbeidsfelt som skal håndtere alvorlige spørsmål som har stor betydning for de involverte. Du ska forberede deg til en jobb där du ska bidra til at barn som lever under skadelige forhold får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse i rett tid. En jobb där du skal møte barn og unge med trygghet, med kjærlighet og forståelse. Som ansatt i barnevandtjenesten skal du göra en forskjell. For å oppnå dette skal undervisningen i første til fjerde studier veksle mellom studier i praksisfeltet og studier på universitetet. Tilsammen vil cirka ett studieår foregå i praksisfeltet. Du vil få månedlig i mentorgrupper for å bli styrket til bli en trygg barnevernsarbeider. Programmet består av fem kunnskapsområder, med professionell dannelse som det femte, og med barnets beste som verdiretning. I et så stort felt som barnevern, så er tre år egentlig bare nok til å skrape på overflaten. med fem år får du mulighet til å forstå kunnskapen i større grad, og du blir bedre rustet til å starte jobb. Som barnevernleder ser jeg nå nødvendigheten av at vi tar ett steg videre fra bachelor som standard for ansatte och til et mål om at flest mulig i barnevernetjenesten har gjennomført et femårig masterdøp. Masterutdanning er mer enn teori. Det er en dannelsesprosess der teori og forskning får ankres i studentenes praksis. Med en femåring utdanning vil jeg få et djupt inblick i hvordan jeg møter i barnevernet og hvordan jeg kan forvente. Jeg vil også få et godt inntrykk av hvordan jeg skal tøle. Deretter blir vi igjen gjennom utdanningsårene sterkere til å stå i vanskelige situasjoner och bli tryggere på seg selv før han skal ut i den verkelige været. Du blir kvalifisert til å arbeide med barn og unge og deres familjer i kommunalt og statlig barnevern, i forebyggende arbeid og i klinisk arbeid. Jeg ser frem til å kunne ansette søkere som har brukt fem sammenhengende år på å utvikle både personlig og faglig for att bli en god barnevernsarbeider. En god barnevernsarbeid for mig er en som tar seg tid til å lytte og som tar meg på alvor. En som er interessert i mig og har troen på meg. En som samarbeider med meg. En som gir meg trygghet. Om man har et genuint ønske om å jobbe i barnevernet og være med på å eller en ellers vond situasjon for et enkelt barn til det bedre, er dette en riktig utdanningsvegg. Dersom du brenner for å jobbe med barnevern, så bør du virkelig søge. Og er du i tvil, ta kontakt.